Morjes! Tällä viikolla onkin reissun päällä täällä vanhempien luona käymässä, niin vähän erilainen tausta ainakin näkyy tuossa. Mutta äh, puhutaan sellaisesta aiheesta kuin äh, liikunnasta tällä kertaa. Ja se on ehkä sille itselle ollut, ollut aina vähän semmoinen kahtalainen suhtautuminen ja etenkin nyt te Viime vuosina ja viime aikoina, kun on tuota, aika paljon keskittynyt tuohon niin kirjoittamiseen ja lukemiseen ja tällaisiin asioihin, jotka nähdään aika ää, vastakkaisina niin liikkumiselle, niin sitten on joutunut vähän tasapainoilemaan näiden asioiden välillä. Ja se on jotenkin silleen hassua, että ää, antiikin aikoina niin, ää, niin kuin filosofit ja sotuurit oli niin yksi ja sama henkilö mutta sitten taas nykyaikana on hyvin eriytynyt tämä, että jokaisella on semmoinen stereotyyppinen kuva siitä, miltä näyttää joku tällainen syvä ajatteli ja se on niin kuin Yliopistoprofessori twiittakissa jossa on jossain päässä paikattu takki ja sitten taas on tällainen mielikuva himo liikkujasta pyöräilysortseissaan. Ja tuota, ne niin kuin näyttäytyy hyvin niin kuin toistensa vastakkaisina. Ja, niin kuin vastakohtina ja se on aika huono asia minun mielestä ää, johtuen ihan siitä, että liikunta on erittäin tärkeää myöskin, myöskin sen puolesta, että se on yhtä lailla henkistä kuin se on fyysistä. Eli se niin kuin kun hikoilee ja on suorittamassa jotakin liikunta- liikuntaa, niin tota siinä samalla myös ä, mieli puhdistuu. Eli siinä niinku, ainakin hetkellisesti niin keskittyy siihen asiaan sen sijaan, että ä, murehtii jotakin muuta asioita, niin siinä mielessä liikkuminen on yhtälailla henkinen kuin fyysinen suoritus. Ja se niin auttaa tyhjentämään mieleen ja on taas freisimpänä. Ja sen on niin huomannut ihan ää, käytännössä omassa elämässä silleen, että jos on vaikka ää, siinä pitemmän aikaa kirjoittanut jotakin muutaman tunnin, kolme tuntia, niin aika nopeasti siinä niin käy niin, että ajatukset puuroutuu ja siitä tulee semmoista väkinaista ja ei oikein tekstiä synny ja sitten se, on... se mitä saa se aikaiseksi, niin ei ole laadultaan semmoista, mikä olisi kovin hyvää. Niin siinä vaiheessa sen sijaan, että väkisin pakottaa itsensä jatkamaan, niin on paljon, paljon hyödyllisempää, että menee käymään ulkona tai salilla, tai, ja niin kuin vähän hikoilemaan. Niin sen jälkeen sitten muutaman tunnin päästä niin, ää, taas luonnistuu se kirjoittaminenkin paljon paremmin. Ja tämä on semmoinen asia, jota ei ehkä tarpeeksi niin kuin ymmärretä tai korosteta. Että se on vah, aika ää, tiukassa ne, Mielikuvat siitä, että ja ehkä se ää, niin näkyy jopa ihan koulussakin, peruskoulussa, että eihän siellä liikuntahan ole vähän semmoinen oppiaine, joka on niin kuin toissijainen, että tärkeämpiä on just nämä matematiikat ja äidinki tai suomen kieli ja Kemiat ja fysiikat ja tämmöset historia myöskin, niin ne niin sijoitetaan aina aamu ensimmäisille tunneille, kun oppilaat on virkeimmillä ja sitten liikunta on siellä, siellä välissä mihin sopii. Että ehkä se vähän sellaista ajattelumallin muutosta vaatis, että miten tärkeää se onkaan sitten. Ja ihan omallakin kohdalla joutuu aina näitä näitä miettimään. Mutta se just kun jonkun verran on uh, ainakin menneinä vuosina katsonut just esimerkiksi YouTubesta näitä uh, motivaatiovideoita, että miten niin saada itsensä revittyä salille ja tekemään sitä ja tätä ja siellä on näitä kaiken maailman profeettoja, löytyy Djokovillinkiä ja David Kokkinsia ja Arnold Schwarzeneggeriä ja he niin kuin aina pannoo tämän tinkimättömän, armottoman itsekurin varaan, niin tota, sehän on varmasti ihan äh, totta, on, on se, että vaatii itse kurio, tällainen liikuntaharrastuksen ylläpitäminen. Mutta sitten ehkä, mikä näissä heitä palopuheissa on heikkoa, niin on se, että kun ihminen on luonnostaan sellainen vähän halune ja laiska olento, niin jossakin vaiheessa Hyvinkin todennäköisesti se itse kuri pettää ja tulee niin skipattua joku treeni. Tai niin nämä aina patistelee, että pitää herätä aamulla tosi aikaisin ennen viitta tekemään jotakin treeniä. Ja on niin näitä aamurutiinisysteemejä. Ja sitten tota. Kun jossakin vaiheessa sitten tästä lipeää, niin siinä vaiheessa sitten helposti tulee semmoinen, että nyt on niinku täydellisesti epäonnistunut tässä, tässä niinku tavoitteessaan. Ja sitten saattaa tulla semmoinen, että ei, ei tätä niinku kannata jatkaa, että en minä oikeastaan ole tämmöinen liikunnallinen ihminen ja sitten helposti palaa niihin vanhoihin huonoihin rutiineihin, niin tässä mielessä niin ne on ehkä vähän semmoisia liian armottomia, nämä tota, YouTubeen profeetat siellä, vaikka niissä on tietty totuuden muruune, niin totta kai on siinä, että vaatii itsekuria, mutta Ennemmin minusta kannattaisi pyrkiä siihen, että sen sijaan, että ää, armottomasti lukkiutuu johonkin tämmöiseen ajattelumalliin, jossa pitää herätä 4.30 aamulla ja sateeseen hölkkäämään, niin tota, siihen, että ää, liikunnasta tulisi sellainen automaatio, ää, niin, kuin niin selkeä osa arkea, ettei sitä niin kuin, mietikään, että se menee ihan rutiinina ja just ihmiset, jotka on vuosikymmenien ajan esimerkiksi käyneet siellä kuntosalilla tai lenkkeilemässä tai jotain tämmöistä simppeliä, niin he on sitten saavuttaneet tämä, eli se niin kuin, tulee ihan itsestään ei tarvi miettiä, että se on ihan niin kuin, hengittäminen konsanaa, että käy ihan automaationa. Mutta just se, että vaikka niin kuin olisi äh, pitäisi itseään sanotaan nyt niin kuin syvänä ajattelijana tai tälle niin haluaa kirjoittaa ja lukea ja harrastaa tämmöisiä asioita, niin se ei niin kuin tarkoita sitä, että liikunta olisi alempi arvosta ja se pitäisi laiminlyödä just sen takia, koska se on yhtä lailla henkistä kuin fyysistä. Ja kun tällä tavalla pystyy sen ajattelumallinsa kiepsauttamaan, niin silloin on helpompi tehdä siitä liikunnastakin sellainen rutiini, jota ei sovi laiminlyödä eikä pidä laiminlyödä. Että se pitää olla, ei tarvi olla siellä prioriteettilista ykkösenä välttämättä, mutta se ei saa koskaan myöskään valua sillä listalla niin alas, että se unohtus kokonaan. Ja tämä on tietysti sellainen asia, jonka kanssa itse, itsekin aina joutuu painimaan ja muistuttelemaan. Ja tuota, niin oppii, oppii itsekin tässä koko ajan, mutta sen on ainakin tehnyt varmaksi tai selväksi itselleni, että liikuntaa ei pitä koskaan vaiheessa kokonaan unohtaa, että joo, toki tulee taukoja ja tulee elämäolosuhteita, että ei vaan niin pysty, mutta se, että se ei niin kuin, saa jäädä normaaliksi asiantilaksi, tästä sitä vaan se täytyy tuota, pitää sellaisena rutiinina, joka toistuu, toistuu sitten useampaan kertaan viikossa, vaikka ei mitään sellaista erityistä tavoitetta oiskaa muuta kuin se ää, tota, hyvinvoinnin ylläpitäminen. Mutta tällaiset mietteet tälle viikolle. Kiitokset katsomista.